Ericeanu se înclizete pentru prezideniale? Răspunsul ferm al de Popescu ericeanu în subliniere iprecte pregte subliniere terenul pentru alegerile prezidenciale, informează Antena 3. Cei de la ALDE zist ce subliniere e ful senatului ar trebui să fie propunerea coaliciei pentru scrutinul de anul viitor subliniere ii cer susținerea PSD în acest sens. <truși> Au pregtit sondaje în fiecare judec pentru a mesura subliniere lui tericianu subliniere i urmează să le prezinte curând. Podrin Tefnescu reacie virulent în scandalul protocoalelor. România trebuie să afle sub linierei partea nevăzută lor. Într-o intervenie telefonică la Antena 3, purtorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat că nu a fost declanat nicio procedură privind alegerea candidatului pentru prezideniale din 2019, această discuie fiind una prematură. Nu a fost declanat nicio procedură privind alegerea candidatului pentru prezideniale din 2019? Această discuție este prematură acum este lansat în opinia public, fără să existe o exprimare oficială din partea alde. Doamne, mă întrebați de data asta neoficial. Eu pot să vă spun ce nu am fost ales purptor de cuvânt între anumite ore. De aceea îmi este foarte greu să vă da un răspuns neoficial, atunci când devese invoca invocai într-o calitate oficial. Tot ce spun eu trebuie să ai un corespondent în deciziile instituționale ale ALDEA. Nu s-a discutat nimic despre candidatura domnului Clin Popescu-Tericianu. Sondajele sunt sondaje, a spus Varujan Vosganian, într-o intervenie telefonică la Antena 3.